Tercera illa de Becli, també illa dels morts, ens ve trobar arreu. A Sant Miquel la laguna és fosca, hora baixa, al portal de Can Miró, l'aigua és un mort mirall de tots els blancs, blocs de ciment empresonant xiprés. A dins, gossos en blau odolen, fria rogenca i grocs, no les sípies morades amniòtiques. Ra reposo davant de l’home que pinta la ciutat i una perduda am la sentida. Tot això serà dolor des'ara. Calla la gent i ningú no em diu res, mentre tu enfiles la ruta de Caront.